Liviu Dragnea a răbufnit, la înalta curte. F-ul PSD, furios pe jurnal sublinierătii, mele saci, totu sublinierei, ți-am dreptul la un proces? Dacă la sosirea la înalta curte nu a vrut să fac declarații, liderul PSD a răbufnit astăzi, când subliniere din casa s-a suspendat pentru 30 de minute. Subliniere-i de stadiul audierilor din dosarul în care este judecat pentru abuz în serviciu în cazul angajărilor fictive de la Dgasp Teleorman, jurnalii subliniere-ti l-au asaltat cu întrebări pe Liviu Dragnea. Moment în care subliniere-e ful social democraților s-a restit la ziarii subliniere-ti. Melesați se dau explicații la instanc? Melesați, totu sublinierei, să am dreptul la un proces, să merg la instanc, le-a spus Teos Dragnea jurnal subliniere tilor. E s-a reluat, iar Liviu Dragnea subliniere că cum se va dacă va fi sau nu audiat.